جاك العشاء والله صارت ما ويا الناس طيبتنا وبيض قلوبنا وكلها استغلتنا صارت ما ويا الناس طيبتنا بيض قلوبنا وكلها استغلتنا وهي المشكله من الوقت فينا يدور يا ما حد ما تسوى تصير شغلتنا على يا عبودي اسكت على الحكي بس احنا عدنا احساس ما نقدر نعد حكايه جرحتنا وانا حاي اعد القوه بانفاسي وانا حاي واجع يرهن وامكو بصوتي وانا حاي قبل ودوني للمغسل وانا حاي أصبنا ومن شاف وصرك بديه ما بلمشان بلامكان يعني ما كبر صيته بلمشان الوجع بالصاحبه يعرفه بالامكان او علوا دمنا من تحريك بالامكان انعم الله التركوي وفي بي